Pregătirea unghiilor pentru construcție cu gel pe șablon poți vedea în acest tutorial de unghii tehnice. În plus, de cele patru cuvinte cheie din cele patru tutoriale ale acestui playlist, al căror link îl găsești în descriere sau fixat în primul comentariu sub acest tutorial, pentru a putea beneficia de o mega reducere de 500 de lei pentru cursul de bază de unghii tehnice. Oferta este valabilă între 1 și 30 aprilie 2021.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 Așadar, după ce am dezinfectat mâinile clientei mele, voi folosi o pilă de granulație 100x180 pentru a scurta unghiuțele la 1 mm. Indiferent de ce tip de pat unghial are clienta, în zona punctelor de creștere voi pili astfel încât unghia să fie rotundă. Sint partea fină a pilei de carton, mătuiesc unghia naturală, însă clienta mea avea puțin gel rămas de la o manicură anterioară, de aceea am pilit cu această viteză și putere de apăsare. Însă, în cazul unghiilor complet naturale, pilirea se face mult mai fin și cu o mai mare atenție. Folosindu-mă de un pusher, desprind cuticula de placa unghială. Voi folosi un bit lacrimă roșu, cel am achiziționat de pe site-ul distridentplus.ro, al cărui cod îl găsești în descriere sau fixat în primul comentariu sub acest tutorial. Cu bitul lacrimă voi desprinde ligamentele mai întâi pe forward între 15 și 20 de turații, iar apoi pe reverse de asemenea între 15 și 20 de de turații pe minut. Cu bitul conico-cilindric galben voi ridica cuticula de la sinusul drept la cel stâng pe sensul de rotație forward între 15 și 20.000 de rotații pe minut. Cu minunata forfecuță Stalex Pro Exclusiv cu vârful ușor arcuit urmează să tai cuticulele. Prinderea forfecuței o voi face între degetele inelar și police cu sprijin pe mijlociu și arătător. Tăierea se face milimetru cu milimetru, adică puțin câte puțin, iar forfecuța este poziționată perpendicular față de placa unghială. Urmează să aplic produsele de bază care neapărat trebuie să fie de la același brand. Eu folosesc aici EMI și urmează să aplic prima dată Nail Prep care îl aplic pe toată unghiuța și se usucă instant la aer. Ultrabond, adică primer fără acid, urmează să aplic, dar nu înainte de a stoarce bine cotorul și firele pensulei pentru a nu avea exces și din acest motiv să ating pielea din jurul unghiei. Ultrabondul se usucă la aer timp de 60 de secunde. În cazul în care faci întreținere, draga mea, urmăritoare, ultrabondul se aplică doar pe placa unghială, nu și pe produsul rămas de la manicura anterioară. Baza lichidă urmează să aplic într-un strat pensulat, de aceea storc bine cotorul și firele pensulei pentru a nu se scurge din greșeală pe laterale baza lichidă. Ea se usucă timp de 30 de secunde la lampa LED.